يا أهلا يا أهلا، النهاردة هنلخص فيلم مغامرة وخيال اسمه The Invisible Boy أو الفتى الخفي لكن قبل ما نبدا في ملخصنا النهارده ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك الاجمل علشان يوصلك كل ملخصاتنا اللي جايه بيبدا فيلمنا بمشهد لاه محفظنا في مصحه عقليه وفي الوقت ده بنشوف راجل مجنون بيرسم خريطه على الحيط وبعض الناس المجانين قاعدين بيراقبوه ولكن بمجرد انه خلص رسم الخريطه بينهار على الارض ويموت بعد كده بنشوف الراجل الشرير اللي خلى الراجل المسكين ده يرسم الخريطه علشان نرجع مره تانية لنفس المكان اللي كان موجود في الخريطه وهنا بنشوف شخصيتنا الرئيسيه ميشيل وهو تلميذ عمره 13 سنه مشيل شاب ما عندوش شعبيه كبيره في المدرسه ومعجب جدا بزميلته اللي اسمها ستيلا وبيسجل فيديوهات ليها في الفصل بشكل سري ولكنه ما عندوش الشجاعه ان هو يروح يتكلم معاها شخصيا والليله دي مش عاديه وعاملين حفله تنكريه وميشيل كان متحمس جدا ليها وده لانه عايز يبهر ستيل وفي اليوم ده في المدرسه جت ضابط شرطه لفصلهم قالت ان في اتنين من زمايلهم في الصف مفقودين من كام يوم وما فيش اي دليل على مكانهم قالت لهم لو كنتوا تعرفوا اي حاجه عن الطلاب المفقودين لازم تبلغوا الشرطه على طول وبعدين راحت ظابطه الشرطه لمشيل واديت له غداء واللي ما تعرفوش ان ظابط الشرطه دي تبقى والده ميشيل طبعا عشان المشاهدين في كل مدرسه لابد من وجود بعض المتنمرين راح واحد طلع له انت ابن امك يلا وساعتها مناخير ميشيل بدات تنزف فراح الحمام علشان ينظفها لكن زمايله في الفصل راحوا وراه وقعدوا يتنمروا عليه تاني لكن ميشيل ضعيف لدرجه انه مش عارف يدافع عن نفسه أخذ فلوسه اللي كان حوشها علشان يشتري وضربوه كمان وده يقول انه ما عندوش اب الحياه في المدرسه بقت بالنسبه لميشيل عباره عن جحيم وبعد ما حس بالحرج في المدرسه رجع مشيل لبيته مره ثانيه هو عنده اخت صغيره وكانت عارفه انه ما لوش صحاب بعد ما فلوس ميشيل اتسرقت ما كانش متاكد هيقدر يروح الحفله ولا لا لكن بص في صندوقه ولقى شويه دولارات اخذ الفلوس علشان يشتري البدله مشيل كان عايز حاجه ليها علاقه بالابطال الخارقين لكن كل اللي شافه كانت ازياء مخيفه طفل نادى على ميشيل وساله محتاج ايه ميشيل على طول وراله جسه فطفل على طول بيطلع له بدله بطل خارق وحشه جدا حاول الطفل يبيعها بانه يقول له انها بتعد بطل خارق مشهور جدا جدا وكمان قال له سر قال له ان البدله دي بتدي قوه خارقه والقوه دي ميشيل هيعرفها بعد كده ميشيل ما كانش معاه فلوس كفايه علشان يشتري بدله سبايدر مان علشان كده قرر يشتري البدله دي واخدها مع البيت كمان لكن ميشيل ما كانش مبسوط بشكله والدته كانت في البيت وسالته ايه المشكله ميشيل قالها انه مش عايز يروح الحفله لانه خايف الناس تسخر من منظره الخارق ده. والدة ميشيل قالت له انه شكله مختلف ودي حاجة مش وحشة. بعد ما اتكلمت معاه فترة نجحت انها تقنعه انه يروح الحفلة ويبهر ستيلا. فعلا راح الحفلة وستيلا ساعتها بدأت تكلمه. ميشيل حس بالسعادة وحس انهم بعد كده ممكن يبقوا أصحاب قريبين. لكن المتنمرين من المدرسة شغلوا مقاطع الفيديو اللي سجلها ميشيل لستيلا في السر. استيلا لما شافت مقاطع الفيديو دي حست بالغضب وسألت على طول مين اللي سجل الكلام ده. المتنمرين بالطبع شاروا على ميشيل ويلبسها له وقالوا انهم جابوا الفيديوهات دي من تليفون ميشيل وتعالي يا ام ميشيل شوفي ابنك ميشيل عمل ايه ستيلا سالت ميشيل اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا لكن هو توتر وما عرفش يرد عليها ميشيل حاول يهرب من الحفله لكن كل الموجودين سدوا طريقه وفي محاوله انه يستخبى ميشيل راح الحمام وقفل على نفسه الشباب بره فضلوا يندهوا عليه علشان يخرج لكن ميشيل ما كانش عايز يخرج وكان حاسس بغضب من نفسه وده لانه كان مهمل في موضوع التليفون الشباب بره فضلوا ينادوا عليه علشان يخرج لكن مشيل ما كانش عايز يخرج وكان حاسس بغضب من نفسه لانه كان مهمل في موضوع التليفون. مشيل كان عايز يستخبى من كل الناس وكان نفسه يكون مختفي. وفعلا اطفى نور ولما رجع مشيل ما بقاش موجود. تاني يوم مشيل صحف سريره وقلع البدلة وراح الحمام يغسل سنانه. لكن مشيل ادرك انه فعلا بقى مختفي. ما كانش قادر يسد عينه وبدأ يفحص نفسه في المرايه اكتر من مرة. ولكنه ما شافش صورته. والدته دخلت الاوضة لكنها ب برضه ما شافتهوش لما اكتشف قوته الجديده ميشيل ما كانش متاكد من اللي المفروض يعمله فغطى جسمه كله وراح المدرسه وكالعاده شاف ستيلا لكن حسب حرك شديد يقابلها في الفصل ميشيل كان مستعد انه يمشي من المدرسه لكن غير رايه لما شاف اللي بيتنمر عليه بقوته الخارقه دي اتاكد انه ممكن يعمل اي حاجه قلع كل هدومه وبدا يمشي في المدرسه لكن في حد شافه وهو بيقلع وبيختفي ميشيل دخل الفصل وما كانش حد شايفه فراح عند مكان المتنمر وطلع سلاح من شنطته وضرب على المدرسه وخلى الموضوع يبان كان المتنمر هو اللي عمل كده، كمان لقى ورقه امتحانه في السر وبدا يكتب كل الاجابات الصح، بالنسبه للمتنمر الثاني بدا ميشيل يتلاعب بيه في مباراه البطوله واللي كانت بتاعه التنس، بمساعده قوته الجديده المكتشفه كان ميشيل بينتقم تماما من كل المتنمرين، ميشيل حتى راح لحمام البنات وراقبه، تقريبا ميشيل عمل حاجه لكلنا فكرنا ان هو هيعملها اول بحث، لكن ما علينا وهو بيراقب الحمام استيلا رمت فوطه نزلت عليه، فالكل عرفوا ان في حد را ميشيل توتر وفقد قوته على طول استيلا شالت الفوطه من عليه وبدا البنات يجروا من المكان لما لاقوا راجل بعد ما اكتشفت الكلام ده ساعتها والده مشيل حست بخيبه امل كبيره لانه ما كانش عنده اي اجابه يبرر بيها اللي عمله والده ميشيل جات لها مكالمه من مكتبها الشباب المفقودين بعتوا رساله عباره عن مقطع فيديو بيقولوا فيه انهم هربوا من اهلهم وعايزين يعيشوا حياه مستقله وخلصوا الرساله دي بانهم يقولوا ما حدش يدور عليهم ثاني يوم على طول بيوصل دكتور نفسي لفصل ميشيل علشان يساعد الأولاد يفهموا اهميه الأب والأم وده علشان ما يعملوش أخطاء في حياته والمدرسة استعانت بالدكتور ده علشان ما يهربش أي أولاد تانيين من البيت، ميشيل فجأة لاحظ إن إيده بتختفي وعلى طول خبى إيده، ولما دكتور قرب منه مشي وساب الفصل، ميشيل راح البيت وأخته شافت إن إيده مختفية وكانت هتصرخ لكن ميشيل منعها وطلب منها تحتفظ بالسر، كمان قال لها كل حاجة عن البدلة الخارقة، أخته افتكرت إن هو كده بقى بطل خارق، بعد كده ميشيل سمع عمه بتتكلم في التليفون، فراح عندها وهو مختفي وبدأ يسمع هي بتقول إيه، بما إن والدته ما كانتش عارفة إن ابنها جنبها هي كانت بتسترسل في الكلام عادي وميشيل عرف انه مش ابنها البيولوجي هي تبنته وحبته كانه ابنها ومن ساعتها ميشيل ما كانش يعرف حاجه عن الكلام ده فقام ومشي ميشيل ساعتها حس بحزن وكان غرقان في التفكير وهو بيتمرجح ستيلا شافت المرجحه بتتحرك لوحدها وبسبب فضولها ستلا قربت وقعدت على المرجحه الثانيه بدا الاثنين يتكلموا مع انها ما كانتش تعرف ان الشخص المختفي ده هو ميشيل زميلها ستيلا كانت مبسوطه جدا بالكلام معاه وطلبت منه نوم يتقابلوا تاني قبل ما تروح البيت ميشيل كان مبسوط جدا انه اتكلم مع ستيلا واحنا قاعدين ميشيل ساعتها كان حاسس انه لازم يقول لستيلا عن سره لو قال لها ان هو الولد المختفي في احتمال قوي جدا ان هما الاتنين يبقوا صحاب ميشيل راح لستيلا علشان يقولها على كل حاجه لكن قبل ما يعمل كده لقى ان ستيلا بتدخطف حاول يوقف المختطف لكن كان ضعيف جدا، اخدوا ستيلا المعمل وبنشوف دكاتره بيعملوا عليها اختبارات، بنشوف ناس بيدوروا على شاب ممكن يكون مختفي، لكن ما كانوش يعرفوا مين هو، علشان كده خطفوا ستيلا علشان يشوفوا اذا كانت هي اللي عندها القوه الخارقه دي او لا، لكن بعد كل الاختبارات دي لقوا ان ستيلا مش هي اللي بيدوروا عليها، فرموها في اوضه فيها اتنين تانيين من زمايلها في الفصل كانوا مفقودين برضو قبل كده، ميشيل كان عايز ينقذ ستيلا ونوى انه يستخدم قوته علشان يعمل كده، ميشيل خطط انه يلبس البدلة ويختفي، لكنه لقى ان والدته غسلتها، افتكر ساعتها ان القوة الخارقة للبدلة كده راحت، وحس بغضب شديد من والدته، وبدأ يزعق لها لحد ما قال لها انها مش والدته، ميشيل ساعتها خرج على الموتوسيكل بتاعه وما كانش عارف يعمل ايه علشان ينقذ ستيلا، وبعدين قابل الشخص اللي شافه لما كان مخفي في الاول، والشخص ده قال لميشيل انه عنده قوة برضه زيه، وقال له ان القوة مش في البدلة لكن في ميشيل نفسه، وان ميشيل عنده القوة دي لانه هو والده. وعلى طول قال لمشيل على قصته. من سنين كان في روسيا وانفجر مفاعل نووي. ونتيجة الانفجار ناس كتير من اللي اصابهم الإشعاع ظهرت عليهم قدرات خارقة. بعد كده الجيش عمل فريق خاص من الناس دول وكان قائد الجيش ده شخص قاسي جدا. عمل اختبارات على الناس لسنين كتير علشان يستخدمهم في الحرب. ميشيل كان واحد من الناس دول. وكان عنده قدرة قراءة الافكار. وبطريقة دي قبل والدة ميشيل الحقيقية. ووقعوا في حب وبعدين ميشيل اتولد لكن الجيش كان عنده خطط انه ياخد ميشيل منهم ويعملوا اختبارات عليه هو كمان علشان كده اخدوا ميشيل وهربوا بيه من هناك كانوا عايزين يعيشوا زي اي اسره طبيعيه لكن الجيش ما سمحش ليهم بكده وطردوهم في الغابه ولما حسوا انهم مش هيقدروا يهربوا كلهم من الجيش والد ميشيل اخدوا معاه ووالدته فضلت في نفس المكان علشان توقف الجيش واتقتلت في المعركه دي وبما انه كان عارف ان الجيش هيدور عليه هو كمان والد ميشيل قرر انه مع والدته بالتبني، وبما انه عنده قدره قراءه الافكار، قال لميشيل ان والدته بالتبني فعلا انسانه كويسه، وبعدين اداله بدله تخليه يقدر يستخدم قوته بتحكم اكبر، والده ميشيل اخيرا لقيته، قالت له ما يهربش من البيت ابدا بالشكل ده، في البيت ميشيل فتح البدله اللي اديها والده، كان جاهز انه يلبسها ويختبرها، لكن جات له زياره من الدكتور النفسي، والدكتور النفسي فهم ليه ميشيل كان بيتصرف بشكل غريب، لكن كل الاسئله اللي سالها لميشيل كانت بتقول انه عارف سر عن ميشيل وكان عايز ميشيل هو اللي يعترف انه عنده قوه خارقه ميشيل كان هيخرج من بيته لكن كل الابواب كانت مقفوله ميشيل قفل على نفسه باب الاوضه فالدكتور النفسي بيحاول يدخل بالعافيه لكن ميشيل بسرعه لبس البدله وبقى مختفي الدكتور النفسي ما بقاش قادر يشوفه وهرب ميشيل ستيلا واصحابها بداوا يتكلموا عن سبب اختطافهم من دي. وكل واحد فيهم كان لي تفسير مختلف وستيلا قالت انهم مش ممكن يفضلوا كده من غير ما يعملوا حاجه وستيلا عملت خطه بسيطه كده علشان تهرب من الأوضة وبمساعدة أصحابها نجحت إنها تتسلق وتخرج من الأوضة ولاقت إنهم على سفينة، كمان شافت راجل عجوز قاعد على كرسي متحرك فطلعت على السفينة من فوق وفتحت النور علشان تبعت إشارة مساعدة، ميشيل شاف الإشارة على طول وجري علشان ينقذها، في نفس الوقت ستيلا اتمسكت تاني، ميشيل وصل السفينة ونجح إنه يضرب شوية من الناس الأشرار دي، ميشيل فتح باب الأوضة اللي ستيلا محبوسة فيها وأنقذ أصحابه وكشف هويته، ستيلا بقت مبسوطة جدا وطلبت منه يروح وراها علشان ينقذوا ناس اكتر في السفينه بما انه بيحب ستيلا من غير تفكير راح وراها وادالها سلاح علشان يامنها لكن ستيلا اخذته للاشرار ميشيل ما كانش فاهم ليه ستيلا عملت كده لكن لقى ان الراجل الكبير على كرسي متحرك بيتحكم في كل الناس اللي في الاوضه الراجل ده كان عنده قدره خارقه انه يتحكم في اي شخص لما يلمسه الشخص ده اخذ الكل الغواصه وكان عايز يعمل تجارب على ميشيل علشان يسرق قدراته في نفس الوقت والدته ميشيل وصلت السفينه ولقيت الدكتور النفسي وسألته ابنها فين لكن بما انه متسيطر عليه من الرجل العجوز قال لها انه ما يعرفش حاجة بما ان ميشيل خايف على حياة استيلا لان لا عنده هو كمان قوة التحكم في الاشياء بالقوه التانيه اللي اكتشفها ميشيل في نفسه، قدر يخرج كل الناس الموجودين، وحبس نفسه في اوضه مع ستيلا ورمى الاوضه بره الغواصه، واخيرا نجح انه ينقذ ستيلا من الناس الاشرار دي، والده ميشيل برضو كانت هناك، بما ان ميشيل غبي فهو اظهر كل قوته قدام كل الناس، اصحابه كان شكلهم منبهر جدا، والدته كانت في حاله صدمه، الظاهر ان ستيلا كمان بدات تحبه، والده ميشيل كانت حاسه بقلق عليه بعد ما الناس عرفوا ان هو عنده قوه خارقه، بعد كده مشيل شاف والده ومشي وراه، وبعد ما قابل والده، قال له إنه المفروض ما يعرضش قدراته بالشكل ده، لأن لو الناس اكتشفت إن عنده قوة خارقة، هيبدأوا يدوروا عليه ويحاولوا ينهوا حياته، علشان كده مشيل وافي إنه يفضل مخلي الموضوع سر، والد مشيل بقوته الخارقة مسح ذاكرة كل اللي شافه ميشيل مخفي، بعد كده حدش كان عنده فكرة إزاي الشباب المفقودين دول تم إنقاذهم، وقعدوا يفكروا مين اللي خدهم، هما مش فاكرين أي حاجة من اللي حصل، ومعتقدين إن والدة مشيل انقذت الكل وفقدت الذاكره الناس كلها مدحت والده ميشيل على اللي عملته وبعد ما رجعوا المدرسه الحياه رجعت لطبيعتها بالنسبه لميشيل ولحد ما المتنمرين رجعوا تاني وبداوا يخوفوه لكن ميشيل كان كبر وبقى واثق من نفسه خلاص وكان بينصح المتنمرين ان هم يسيبوا التنمر الله عليك يا ام ميشيل عرفت ترب ميشيل قبل ستيلا اللي كانت نسيت قوته الخارق وبعد كده الاثنين بيتكلموا وستيلا سامحته على اللي عمله قبل كده والاثنين بقوا اصحاب خلص الفيلم على كده لكن اصدقائي لكم على حاجه كون انك تحط لايك واشتراك ده مش محتاج اي قوه خارقه خالص خالص خالص فبدون ما تلبس بدلتك الجميله اعمل لنا لايك واشتراك وفعل زر الجرس